як підвищити імунітет і захистити себе від вірусів. Де знаходиться імунітет? Де знаходиться шлунок, ми знаємо. Де знаходяться легені, ми знаємо. А де імунітет? Насправді наша імунна система розкидана по всьому організму і всюди організм виробляє клітини, захисники, лімфоцити. І завдяки імунітету ми виживаємо в цьому світі бактерій і вірусів. Народні цілителі з давніх пір знали про такий неймовірний продукт, який не тільки включає наші захисні сили, а так само допомагає очищати серцево-судинну систему. Виробляє цей продукт невелика комаха, а вірніше її личинка – це личинка золотого метелика. Джолярам вона відома як воскова міль. В її раціон входять зміст стільників – це мед, перга, бджолине молочко. І це робить продукт жизнєдіяльності цієї личинки неймовірно корисним. Народні умільці давно використовують личинок золотого метелика вогнівки для приготування цілющих настоянок і чаю. Наукові дослідження підтверджують їх багатий біохімічний склад і активну дію. На превеликий жаль, цей продукт поки не набрав широкої популярності в застосуванні. Більш того, багато людей навіть не підозрюють про можливу користь цього продукту. Чай-вогнівка – це саме те, що потрібно для зміцнення імунітету. Крім дивовижних Розчиняючих властивостей цей чай миттєво запускає роботу наших захисних систем і механізмів. До складу чаю входять ліпіди, ферменти, високомолекулярні білки, вітаміни, амінокислоти 20 із 28 вільних і 9 незамінних. Так само містить біофлавоноїди і лізин. Тому його прийом рекомендується під час епідемії грипу, а так само при COVID-19. Чай-вогнівка буде корисний тим, хто хоче зміцнити імунітет, підвищити захисні сили організму і опірність бактеріальних і вірусних інфекцій. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал, а внизу під відео буде посилення де можна придбати цей чай. Доброго вам здоров'я!